que llamamos aquí para bueno, bueno, para, bueno, para aprender cosas y donde pues me han recordado molt y sudica todo el cor a, a todos los dinamados de, de lazarsa la omnia tant dones como a hombres porque realmente somos nosotrostres es que es que porten la tasca del día a día la feina el que las personas que, que creé mamá el proyectoc y que lluiten per ello mucha alegría y mucho amor i molta pasta, i vam ganar tots. I, bueno, i, la, I la feina que, que s'està fent ara, a, a, ara mateix, a l'actualitat. Continuem treballant amb col·lectius, amb entitats, amb persones amb més capacitat. Jo penso que sóc última. <ríe> però m'és igual. Jo disfruto. I cada nou estímul que ja són capaces de superar, a elles els motiva més. La meva feina en una empresa era, sí, tocava l'ordinador, sabia fer anar el retorí, sabia alguna cosa de Word i pràcticament no sabia res més. Vull dir, programes com l'Excel o buscar per internet més profundament, com m'han ensenyat aquí, no sabia res de res.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 Sí, y a vos no només la parte lúdica dels Max, dels payasos, sino todo lo que implica, no? Los valores de del esfuerzo, del compromiso, de la felicidad. Bueno, cuando empezamos hay mucha dificultad, de todo se te hace un mundo, todo parece que no y pienso que esa misma angustia que he sentido la siento los entonces me agrada ayudarle a, a esclarecer todos esos puntos negros. Ayudar y y am divertirse jugando i m'agrada molt venir aquí per jugar.